من نشم من نشم اخذو بيا بي ضمه الله, الله لا يحرمني من ولا من عندي حورمه وهسه كملت امنياتي من صرت عمر وحياتي نورت بيتي وغرفتي شوف وياك شحالاتي روحي بيده يا مريت هيا امنيتي الوحيده